Suomessa sattuu vuosittain useita kuolemaan johtaneita työtapaturmia. Näitä onnettomuuksia tutkivat useat eri tahot. Myös me tutkimme osan näistä onnettomuuksista TOT-tutkintamenettelyllä. TOT-tutkinta, eli työpaikka tutkinta, se on yksi tapaturunvakuutuskeskuksen perusprosesseista. TOT-tutkinnalla on pitkä historia. Tähän mennessä on tutkittu yli tuhannen ihmisen kuolemaan johtanutta työtapaturmaa. Tavoitteena on selvittää onnettomuuden syytekijöitä, tutkinta on ja emme kata kantaa vastuisiin. Tavoitteemme on tietysti tapaturmista oppiminen sekä niiden ehkäisy. Kun vakava tapaturma sattuu ja me TVKssa saadaan tieto siitä, alkaa asiantuntijamme selvittämään tapauksen taustoja ja pyytää viranomaisilta tarvittavat materiaalit. Sitten arvioidaan, täyttääkö onnettomuus tutkinnan kriteerit. TVK hallituksen asettama totjohtokunta päättää tutkinnan aloittamisesta. Tutkinnan aluksi TVK on asiantuntija kokoaa tutkintaryhmän, jolla on riittävästi asiantuntemusta tapaukseen liittyen. Tutkintaryhmä vierailee onnettomuuspaikalla ja tutustuu olosuhteisiin. He haastattelevat tapaukseen liittyvien yritysten henkilöstöä ja selvittävät onnettomuuden syytekijöitä. Tämän jälkeen tutkintaryhmä laatii luonnoksen raportista. Lopuksi TOT-johtokunta päättää raportin julkaisemisesta. Valmis tutkintaraportti julkaistaan netissä. Käy lukemassa lisää TOT-tutkinnasta osoitteessa tvk.fi.